السلام علیکم پہلے تو آپ یہ چینل دیکھیں کہ یہ کیسے جو ہے نا ایک مہینے کے اندر مونیٹائز ہوا ہے ہوا میں باتیں چھوڑنے کی میری عادت نہیں ہے جوائنڈ سترہ سپٹمبر دو ہزار بائیس یہ ویوز ہیں سترہ لاکھ انسٹھ ہزار دو سو اکانوے کے چینل اس کا مونیٹائز ہو چکا ہے اب اس کے سبسکرائبر کتنے ہیں یہ دیکھیں چودہ ہزار تین سو سبسکرائبر ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنی جلدی یوٹیوب کے اوپر کرکٹ کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اس سے زیادہ وائرل کوئی چیز نہیں ہوتی اب یہ ویڈیوز بنانی کیسے ہیں ون ٹو آل آپ کو میں سکھاؤں گا وہ بھی ود آؤٹ کاپی رائٹ کیونکہ بہت لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ جی اس میں کاپی رائٹ کا ایشو آتا ہے تو ود آؤٹ کاپی رائٹ آپ کو میں چیزیں سکھاؤں گا اور آپ نے اسی طرح کرنا ہے اور آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس بندے نے ایک ایسا ٹرک یوز کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے جو ہے ویڈیوز اتنی جلدی وائرل ہو رہی ہے انتیس ہزار اکتیس ہزار بتیس ہزار تینتیس ہزار باون ہزار چھتر ہزار ستر ہزار یہ اس کے ویوز ہیں چلیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن اسٹپ بائی اسٹپ آپ نے غور کرنا ہے اگر کمانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اب کرنا کیا ہے کائن ماسٹر اپلیکیشن سب کے پاس ہوگی نہ ہو تو انسٹال کر لیں یہ میں کائن ماسٹر کو اوپن کر رہا ہوں یہ یہ اوپن جیسے ہی ہوگی نا یہ کریٹ نیو کا آپشن آپ کے سامنے آئے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ یوٹیوب کا جو ریشو ہوتا ہے سولہ بائی نائن ہوتا ہے اسی کے اوپر آپ نے ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں کریئٹ کریٹ کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا اب میں نے کچھ یہاں پہ پکچرز ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں جیسے کہ یہ والی پکچر ہے اور یہ والی پکچر ہے اب اس کو تھوڑا سا آپ نے اس کی لینتھ ویڈیو پکچر کے اوپر کلک کر کے اس کی لینتھ کو بڑھا دینا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی لینتھ بڑھ رہی ہے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ویڈیو دو ڈھائی منٹ سے اوپر کی نہیں بنانی ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر دوبارہ کوئی اور پکچر بھی اپلوڈ کرتے ہیں یہ دوبارہ میڈیا میں جائیں گے اس طرح کی آپ نے اور بھی پکچرز ڈاؤن کر کے رکھ لینی ہے اپنے پاس اب اس کو بھی جو ہے نا ہم نے ادھر بڑھا دینا ہے اس پکچر کو بھی کیونکہ ہم نے ویڈیو کی لینتھ تھوڑی لمبی رکھنی ہے ایک منٹ ڈیڑھ منٹ یا دو منٹ کی آپ نے ویڈیوز بنانی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پکچر کے اوپر فسٹ والی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے پین این زوم کے اوپر یہ کونے میں لکھا ہوا آ رہا ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پکچر کو کلک کر کے اس کو ایسے زوم کر لینا ہے ٹھیک ہے زوم کرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ جائیں گے اس پکچر کے اوپر اس کو بھی ہم نے اسی طرح زوم کے اوپر لگا دینا ہے یہ نیچے والی سائیڈ پہ ہم لگا دیتے ہیں اب ذرا اس کو آپ دیکھیں کہ اس طرح بنی کیسے ہے یہ آپ کی ابھی یہ پروسیس میں چل رہا ہے سسٹم یہ دیکھیں یہ اسی طرح زوم ان زوم آؤٹ ہوگی اب آپ کہیں گے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا اب یہ جو ہیں آپ نے لینی کہاں سے ہے آپ نے یہ لینی ہے اسی کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے اور وہ آپ کو کہاں سے ملیں گی انڈیا پاکستان کا میچ ہو اس کا تو ویسے بھی ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے نا تو آپ نے پورا کام ابھی سمجھنا ہے تو آپ نے جانا ہے گوگل کے اوپر یہ میں گوگل کو اوپن کرتا ہوں آپ نے یہاں سے کاپی رائٹ فری جو ہے نا پکس لینی ہے انڈیا ورسز پاکستان لکھنا ہے میں نے لکھا اب لکھنے کے بعد آپ کے سامنے تصویریں آئیں گی اب آپ نے یہاں سے ود آؤٹ کاپی رائٹ پکس اٹھانی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک پکچر ہے وداؤٹ کاپی رائٹ پک کون سی ہوگی جس کے اوپر کسی کمپنی کا لوگو نہیں ہوگا جس کے اوپر لوگو ہو آپ نے وہ والی پکچر ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی جیسے یہ ویرات کولی اور بابر اعظم کی ایک تصویر ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے یہ یہاں سے ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے یہ اوپر ڈاؤن لوڈ ہو کے آگئی ہوگی اب آپ نے بنانی ہے ایک قسم کی سٹوری سٹوری کیسے ہوتی ہے کہ کرکٹ کی نیوز ہر وقت آپ کو ملتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں پہ کرکٹ کی نیوز آپ کے سامنے آتی رہتی ہے لیٹسٹ نیوز ہوتی ہے کسی کے بارے میں ہو سکتی ہے تو وہ آپ نے یہاں سے خبر اٹھانی ہے آپ نے ایزا خبرنامہ خبر اس کو پڑھنا ہے میں آپ کو پروف بھی دکھاؤں گا کہ لوگ اس طرح کیسے اتنے زیادہ ویوز لے رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہائی لائٹ اپلوڈ کرنی ہے آپ نے اس کے اوپر خبر نامے کی طرح پڑھنا ہے مطلب اپنا چہرہ بھی نہیں دکھانا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کرکٹ نیوز ٹوڈے کرکٹ بھائی آپ کو ہائی لائٹ اپلوڈ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کہ خبر نامہ بھی پڑھے آپ کو چاہیے پیسے کمانا ہے ٹھیک ہے تو اس سے شارٹ رستا پہ کوئی نہیں ہو سکتا کرکٹ نیوز ٹو ڈے ان اردو کرکٹ نیوز ان اردو یہ بھی آپ نے گوگل کے اوپر سرچ کر لینا ہے یہاں پہ کچھ ویب سائٹس آپ کے سامنے آئیں گی جہاں آپ کو جو ہے نا کھیلوں کے متعلق روز نئی خبریں ملتی ہیں آپ دن میں چاہیں تو دس بھی ویڈیوز اس کے اوپر بنا سکتے ہیں اب یہ ڈیلی پاکستان کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں ویسے یہ ساری جو ویب سائٹس ہیں یہ خبر ہی دے رہی ہیں اب یہاں پہ ہم جاتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ جی کیا کیا خبریں پڑی ہوئی ہیں معلوم ہے بابر اعظم بڑا سکور نہیں کر پا رہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے یہ ڈیوڈ ول ملر کا جو ہے نا بیان ہے ٹھیک ہے اسی طرح انڈینز بھی پاکستان کے بارے میں عجیب عجیب مطلب کوئی کمنٹس کرتے رہتے ہیں کوہلی کے کمرے کی ویڈیو لیک ہونے پر آئی سی سی کا موقف ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں کتنی بڑی ہیڈ لائن اس نے بنائی ہے بابر اعظم خود کپتان قرار لیکن نیدرلینڈ کے خلاف اننگز کی شروعات کسے کرنی چاہیے تھی گوتم گمبھیر کا موقف آ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کی خبر کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اس پوری خبر کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے جیسے کہ یہ میں لے رہا ہوں اب آپ نے اسی طرح پوری یہ جو خبر ہو نا اس کو پوری کا اسکرین شاٹ یہاں سے لے لینا ہے اب یہ ایسی خبر ہے کہ آپ اس کو جب ڈالو گے تو اس کا کتنے ویوز آئیں گے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اب دوبارہ ہم جائیں گے کائن کے اوپر آخر میں جو اس بندے نے ٹریک یوز کیا آپ کا کل دنگ رہ جائے گا کہ اتنی جو ہے نا جلدی اس بندے نے گرو کیسے کیا ہے وہ بھی سیم اسی طرح کا چینل ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں ابھی کام رہتا ہے اور وہ ٹریک بھی سیکھ کے جائیے گا یہ ہم لیئر کے اوپر کلک کرتے ہیں لیئر کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ آخر میں میڈیا آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے میڈیا کے اوپر کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے جو خبر اسکرین شاٹ لی تھی اس خبر کو ہم نے یہاں پہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو نیوز ہے یہ گوتم گمبیر دے رہا ہے تو آپ کو چاہیے ہوگا کہ گوتم گمبیر کی پکس آپ نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے گوتم گمبیر اور بابر اعظم کی یہ جسٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ جو ریکارڈ کا آپشن ہے نا یہ اب خبر آپ نے یہاں سے پڑھتے جانا ہے اور یہ ریکارڈ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو بھی آپ جہاں تک پڑھنا چاہیں اس کو وہاں تک بڑھا دیں خبر کو اب یہ ریکارڈ کا جو آپشن ہے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہ خبر کو پڑھنا شروع کرتے ہیں ریکارڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو اسٹارٹ کا آپشن آ رہا ہے یہاں پہ کوشش کریے گا وائس آپ کی کلیئر ہو کیونکہ وائس کلیئر ہوگی اچھی وائس کوالٹی ہوگی لوگوں کو مزہ آئے گا یہ سٹارٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں اب ذرا غور کریے گا سٹارٹ سابق بھارتی اوپنر گوتم گمبھیر نے بابر اعظم کی خود غرضی پر سوالات اٹھا دیے سابق بھارتی اوپنر گوتم گمبیر نے بھی بابر اعظم کو خود غرض کپتان قرار دے دیا ٹھیک ہے یہ آپ کو سکھانے کے لیے میں سمجھا رہا ہوں اسی طرح آپ نے جو پوری خبریں اسکرین شاٹ لی ہوں گی اس کو اب اس کو ہم کلک کرتے ہیں اب اس کو یہاں پہ یہ خبر سمجھیں کہ میں نے یہاں تک پڑھ لی ہے تو اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے اب ذرا وائس سنیں سابق بھارتی اوپنر گوٹم گمبیر نے بابا رازم کی خود ذرزی پر سوالات اٹھا دیئے سابق بھارتی اوپنر गौतम گمبیر کو خود غرض کپتان قرار دے یہ اب ہم یہ جو درمیان والا پورشن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے یہ اپ کو کچھ چیزیں دکھائے گا یہاں سے ائیے اپ کی تصویریں گھومتی ہیں یہ دیکھیں ٹریول کے اوپر کلک کرتے ہیں ہم اس طرح جب کریں گے یہ دیکھیں اس طرح تصویر اپ کی بدلنا شروع ہو جائے گی ہے اب ہم اس کو بیک کر کے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپ اسی طرح آپ نے کافی ساری تصویریں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے خبریں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے ویڈیو دو منٹ سے اوپر کی آپ نہ بنائیں یہ جو اوپر تیر کا نشان ہے نا یہاں پہ جب آپ کی ویڈیو مکمل بن جائے اس کو کلک کریں گے ویڈیو آپ کی گیلری میں آ جائے گی اب چلتے ہیں اس ٹرک کی طرف جو اس بندے نے لگایا ہے جو آپ کو بھی لگانا چاہیے دیکھیں اب میں چلتا ہوں اسی کی ویڈیوز کے اوپر کہ اس بندے نے اتنا جلدی گرو کیسے کیا ہے یہ دوبارہ میں اسی کے چینل کے اوپر آ گیا ہوں یہ دیکھیں کہ اس بندے نے بہت زیادہ ہے اپنی اپنیل کے اوپر پاکستان ویسے تو لگ رہا ہے کہ سیمی فینل کی دوڑ سے باہر ہو رہا ہے مبارک ہو پاکستان کو سیمی فینل کا ٹکٹ مل گیا یا مل گیا ٹھیک ہے یہ ہے کلک بیٹ ٹھیک ہے اندر چاہے وہ بتا رہا ہو کہ ایسے ایسے پوائنٹ ملیں گے تو تبھی پاکستان جائے گا ٹھیک ہے اس کلک بیٹ کی وجہ سے اس کا چینل اتنا جلدی مونیٹائز ہوا ہے میرا آپ کو مشورہ ہے کلک بیٹ کریں لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ لوگوں کا اعتماد آپ سے اٹھ جائے وہ آ جاتا ہے جھوٹ کے زمرے میں ٹھیک ہے اب اس کی کوئی میں ویڈیو بھی آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں سیم جو میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہے اسی طرح کی ویڈیوز ہوگی اب یہ پلے کر کے دیکھتے ہیں دوستو. پاکستان کو ٹیم پر. اس میں ایک اہم ترین کھلاڑی اب دیکھیں ویوز بھی آپ کے سامنے ہیں ستر ہزار تین دن پہلے اب اس طرح کی ویڈیوز بندہ دن میں پانچ بھی اپلوڈ کر سکتا ہے میرا مشورہ ہے کہ آپ دن میں جیسے کرکٹ کا سیزن چل رہا ہے نا دن میں تین تین چار چار اپلوڈ کریں یہ ولڈ کپ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو معلوماتی ہو تو بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں تاکہ اس طرح کا کانٹینٹ میں آپ بہنوں بہنوں کے لیے لاتا رہ کو کامیاب کرے ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ